Αρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω και, το, και τον Υπουργό και, και, τον, και τον Απόστολο και τον, και τον Πρόεδρο της, της ΚΕΔΕ για την εξαιρετική συνεργασία σε μία πάρα, πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Νομίζω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αποτέλεσε και αποτελεί αρρωγό ε, του κράτους σε μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε ε, αναλάβει, μέσα στις οποίες φυσικά εντάσσεται και η πιο σημαντική, που δεν είναι άλλη από το να περάσουμε στους ε, πολίτες, στους δημότες, ε, το μήνυμα ότι μπαίνουμε σπίτι, ότι ο Απρίλιος θα είναι ένας κρίσιμος ε, μήνας, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής θα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες χώρες, ε, θα ήταν ανεπίτρεπτο, ανεπίτρεπτο αυτή τη στιγμή να κλωτσίσουμε και να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί που έχουμε ήδη ε, ε, ε, υλοποίηση, θα πρέπει να εφαρμόζονται, θα πρέπει να εφαρμόζονται με, ε, με, με ευλάβεια και οι πολύ λίγοι, γιατί είναι πολύ λίγοι τελικά, ε, αυτοί οι οποίοι συνειδητά αποκλίνουν από αυτού του περιορισμού, θα πρέπει να συνεχιστούν έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι με αυτόν τον τρόπο θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δικιά του υγεία, αλλά και την υγεία των ανθρώπων που αγαπούν το περισσότερο και τελικά την υγεία ε, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Θεωρώ ε, ε, ότι είμαστε εδώ πάντα να μπορούμε να διορθώνουμε και να παρεμβαίνουμε όταν βλέπουμε φαινόμενα, τα οποία μας δημιουργούν προβληματισμό. Καλή ώρα παρενέβη η Περιφέρεια και ο Δήμος για να ελέγξει το ζήτημα στη, στη Νέα Παραλία. Έγινε άμεσα μία παρέμβαση στις τράπεζες και με ειδικό σποτ το οποίο ε, έχει από χθες το στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου εξηγούμε στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, γιατί δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουν στις τράπεζες και μάλιστα ζητούμε και την συστράτευση και των νεότερων γενιών να βοηθήσουν τους παπούδες και τις γιαγιάδες να τους εξηγήσουν ότι μπορούν ε, ορισμένες από τις πράξεις αυτές να τις, να τις κάνουν από το, από το σπίτι, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πίεση. Και αν κρίνουμε και όποτε κρίνουμε ότι πρέπει να, να παρέμβουμε για να αυστηροποιήσουμε κι άλλο το πλαίσιο, θα το κάνουμε. Εγώ ήθελα σήμερα να συζητήσουμε επίσης και τις πρωτοβουλίες, σημαντικέ πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση για να υποστηρίξει τους πιο ευάλωτους συμπολίτε μας. Έχω πληροφορηθεί για την αυξανόμενη δυναμική που έχει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο θεωρώ και απολύτως κρίσιμο, έτσι ώστε να μπορούμε, με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δοκιμασμένο, να υποστηρίξουν τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να βγουν από το σπίτι τους σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε, θα ήθελα να ακούσω από εσά περισσότερες ευρωτομέρειες για το πώς δρομολογείται το πρόγραμμα, να ακούσουμε και τις σκέψεις και τις δράσεις του, του Υπουργείου και της, και της ΕΝΠΕ για προγράμματα σύντησης, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της πρόσθετα προγράμματα σύντησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχω ήδη δώσει κατευθύνσεις στο Υπουργείο να υπάρξει μεφυδόπαντα, γιατί γνωρίζετε ότι δεν έχουμε ατελείωτο εξοπλισμό να υπάρξει μια ροή προμηθειών προς τους εργαζόμενους του βοήθειας στο σπίτι, ώστε να έχουν τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα για να αισθάνονται ασφαλείς να επιτελούν την, την αποστολή τους. Και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να δείξουμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αποδείξουμε ότι αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση ενωμένοι, Κανεί δεν μένει πίσω και ειδικά οι άνθρωποι που πρέπει να μείνουν στο σπίτι έχουν την απαραίτητη υποστήριξη σε, σε επίπεδο Δήμων γιατί αγαπητέ μου Δημήτρη, αγαπητέ Πρόεδρε, τελικά οι Δήμοι, ειδικά οι μικρότεροι Δήμοι, είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι συμπολίτε μα έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να το γνωρίζει οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα ή οποιαδήποτε κεντρική δομή. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. Να κάνουμε το γύρο, ξεκινώντα από τον, τον, τον Υπουργό, τον Απόστολο, τον Δημήτρη, να ακούσω λίγο τι δικέ σκέψει γύρω από τα θέματα αυτά. Στι περιφέρειε μα αφορά όλου όμω ότι στο κρίσιμο θέμα του Απριλίου και του Μαΐου πιθανότατα ε, είναι καθοριστικό να μιλήσουμε και να κάνουμε πράξη μια συνειδητή πειθαρχία. Συμφωνώ καταρχάς ότι είμαστε μια δημοκρατία της πυθού και έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει την κοινωνία με το μέρος μας και αυτό το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε στην ηθική της ατομική ευθύνης νομίζω την έχουμε κάνει πράξη και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.